כתבו מחדש את הביטוי הבא כמכפלה של חזקות חיוביות וחשבו את הערך שלו כאשר x שווה ל-2. נתחיל מהחלק הראשון. הם רוצים כי נכתוב זאת מחדש כמכפלה של חזקות חיוביות. הם לא אוהבים את העובדה שיש לנו את החזקה השלישית השלילית הזאת ואת החמשב שבחזקה Seitenיה אנחנו רוצים לכתוב זאת מחדש כחזקות חיוביות. וכדי לעשות זאת עלינו פשוט לזכור כי כל דבר שמעלים בחזקה השלילית זה פשוט, בואו נרשום זאת כאן, אם יש x בגובה זה בדיוק, בדיוק אותו דבר כמו 1 חלקי x בגובה 2, חיובי. אם יש לנו um, a בגובה מינוס b, זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר כמו 1 חלקי a בגובה b. אפשר להיפטר מהחזקה השלילית פשוט על ידי הצבא של 1, חלקי כל הדבר הזה בשלמותו. בהצבא ההופכי של הביטוי הזה ניתן להיפטר מהשלילי הזה. נעשה זאת כאן. x בחזקת מינוס 3 זה שווה לזה, x בחזקת מינוס 3 זה בדיוק אותו דבר כמו 1 חלקי x בשלישית, לפי ההגדרה. אנחנו נכפיל זה ב-5 בגובה מינוס 2, וזה 5 בגובה מינוס 2, אותו דבר בדיוק, זה אותו דבר כמו 1 חלקי 5 בגובה 2, 1 חלקי 5 בחזקה שנייה, ולבסוף יש לנו פשוט x בריבוע. כאן החזקה היא כבר חיובית ואנחנו יכולים לעזוב את זה ככפול x בריבוע. סיימנו עם החלק הראשון. כתבנו מחדש את הביטוי הבא כמכפלה של חזקות חיוביות. כעת עלינו לחשב את של הביטוי כאשר x שווה ל-2. בכל מקום שאנחנו רואים את x, עלינו להציב 2. זה יהיה 1 חלקי 2 בגובה. נעשה את זה בצבע אחר. זה 1 חלקי 2 בחזקה שלילית כפול 1 חלקי 5 בריבוע, כפול 2 בריבוע. בכל מקום שראינו x, שמנו כראת 2. 2 בחזקה שלישית, שזה 2 כפול 2 כפול 2, זה שווה ל-8. זה שווה ל-1 חלקי 8. כפול 1 חלקי 5 בריבוע, זה שווה ל-5 כפול 5, וזה שווה ל-25. זה שווה ל-25, ואנחנו הולכים להכפיל את זה כפול 2 בריבוע. אז זה 2 בריבוע שווה ל-2 כפול 2, וזה שווה ל-4, כלומר כפול 4. אתם יכולים לראות בזה ככפול 4 חלקי 1, אבל אנחנו מכפילים את כל המונים. זה מה שאנחנו עושים כאשר אנחנו מכפילים שוורים, מכפילים את כל המונים. 1 כפול 1 כפול 4 שווה ל-4, את כל המכנים. 8 כפול 25, יהיה שווה ל-200. ואפשר לפשט את זה, המונה. והמכנה, שניהם ניתנים לחילוק 4 נחלק את המונה 4 ונקבל 1. נחלק את המכנה ב-4 ונקבל 50. אז יהיה שווה ל-1 חלקי 50. רק כדי שתראו את זה, זו דרך שמפשטת את זה לפני שמגיעים לשלב הזה כאן. למעשה החל מהשלב הזה, אנחנו יכולים להכפיל זה. אם אתם... נכתוב את זה מחדש, זאת היא מכפלה, אם תכפילו זה, ה-2 בריבוע, אתם יכולים לראות בזה כי 2 בריבוע חלקי 1, לכן אם נכפיל המונה יהיה שווה ל-1 כפול 1 כפול 2 בריבוע, 2 בריבוע זה פשוט 2 כפול 2, כלומר יהיו 2 כפול 2 במונה, אנחנו יכולים 1 משנה את הערך, יהיה 2 כפול 2 כפול 2 כפול 5 כפול 5. וזו המשמעות של 5 בריבוע, ושוב ברור כי 1 לא משנה את הערך, וזה יהיה יותר ברור מעליו שניתן לחלק את המונה ואת המחנה ב ניתן לעשות זאת שוב, ואתם תישארו רק עם 1 חלקי 5 כפול 5 כפול 2. וזה למטה כאן ברור כי זה 50, זה 10 כפול 5 וזה שווה ל-50, אתם תקבלו את אותה תוצאה.